Херсон-Запоріжжя. Відстань – 350 кілометрів. У мирний час її можна подолати автівкою за 4,5 години. Микола з міркувань безпеки, назвемо чоловіка саме так, їхав 10 днів. Впинився сьогодні в Запоріжжі, тому що під час своєї роботи в Херсонській області, перші дні вторгнення військ Російської Федерації бачив колони, які видвигаються. Але ще в мене були справи, які повинен був завершити, я висунувся до міста Мілітополь, міста Мілітополь, і там вже думав, що не вірив до останнього, що таке можливо, і не розумів ситуації, і залишався та працював це передбачити, що так стрімко, так різко буде змінюватися ситуація. Такий швидкий наступ, дуже було страшно, тому я з Херсонської в Мелітополь, Запорізька область, мені сказали, що на ту трасу виїхати напряму з Мелітополя вас і неможливо, там йде техніка, якась колонна, і все було дуже незрозуміло, тому я Виїхав до міста Такмак, Малачанк направлявся, ламалась машина, зупинявся, чинив, заправлявся, заправкнув, я не розраховував на такий маршрут. Я бачив на власні очі колона і російський свій вже нас мене і я вже бачив, як вони, як вони діють, вони під укриттям сіл та міст з одного села в інше, не дивлячись на те, що там цивільне населення. Через їхні домівки, через їхні огороди продовжували рух. І вже на межі Пологівського району я вже застав обстріли. Було дуже багато і маючи якісь втрати, вони продовжували, продовжували рух і гнали мене до міста Малачанськ. Я зараз розумію, що не місто Мілітополь, не місто Малачанськ, так МАК, не були готові до таких швидких дій, приготуватися та зустрічати цього ворога і чинити якийсь опір. Було так все незрозуміло, і я бачив на власні очі, да, і вони не питаючи ні в кого, нічого, зносили все на своєму шляху. І автівки, які були, стояли на обочинах дороги, виходили на мости і пуляли, жбурляли. Я залишився на ніч у місті Молочанськ, і вони відразу, вже, відразу вже, е підірвали чи влучили постріла в Молочанську електростанцію. І е зникло світло зовсім. Якраз це вже був вечір, коли зникло світло. Техніка якась е ставала в Молочанські, де заправлялась, заїжджали без дозволу, нікого не заскакували на подвір'я до людей. Люди боялися вийти, боялися хтось навіть визирнути, бо черги автоматні лунали всю ніч. Люди були налякані. Добре, що є люди, які мені поспівчували, приютили. Я не просився, вони запрошували мене і в дім. Далі і ще ще гірше, такма я бачив, вже їхня техніка, і там і там стояла. В ті дні був дуже наляканий, не було зв'язку, всі вишки все, все вразили, не було ні світла, ні зв'язку, нічого. Тобто, Своїй сім'ї, рідним передати, де я ним, не, не мав змоги. Я під'їжджав на заправку при в'їзді повністю знищена, повністю будинки ще знищено. Я... Не, не осмілився їхати на Запоріжжя. Були постійні її день обстріли. Застряв я в місті Токмак, і там е, почались е, бойові дії е, прямо в місті. Е, я вже не мав зв'язку, інтернет не працював, я не, не міг навіть налагодити навігатор, коли, куди мені виїхати. Е, всі боялися, і мене боялися, що я з тої сторони якби їхав. Не знали люди, не знали, як це сприймати, і таке інше. Тому потім, вже вранці, я і бачив, як багато і цивільного населення отримали поранення під час тих обстрілів і в Малачанську, і в Такмаку. Бачив там в центрі міста Такмака Тебе. Два військовослужбовці Національної гвардії, їхня форма була вбито, місцеві люди, як могли, так і допомагали, щоб їх евакувати, Я... але це було жахіття. І зараз ми знаємо сирени, треба спрятатись, але на той час і світла немає, електроенергії, ніяких сирен нічого не спрацьовувало і вночі людям, хто міг пояснити, що робити. Це люди, які пережили, я з ними, тих міст, Малачан, Стакмак, це так, я розумів, що потрібно якийсь підвал, якийсь, але бачив, що і, і в дом влучила, і там нібито були люди, ну, вони туди прятались і їх засипало. І там був запеклий бій, бій, вони зі всього, зі всієї зброї відкрили огонь і склади там палали, зривалося все. І потім знайшов, які вирушали на Оріхів, я добратися до міста Оріхів, не було маршрутних, таксі, нічого, щоб сісти, підсісти до когось, не було можливості. Люди виїжджали всі з речами, з дітьми, повні машини, бої, боялись кого, Ну, не боялись, не мали змоги брати. Тому ще певний час я пробував в Оріхові. Коли вже був в Оріхові, там зарядився, те, що пересічних людей... Вони трохи підзарядив телефони, так як на, не, не пам'ятав номерів, телефонів рідних. Підзарядився і зателефонував, що я... Вони також хвилювались. Вони думали, що я в Херсонській області. Зателефонував, що я вже їду додому. Мене підсадять. Скоро буду. Те, що я побачив... Це вже не, не зітриться, мені кажеться, в моїй пам'яті. Ці, ці почуття, які я відчував в ті дні. Мені дуже хотілося жити. У мене є сім'я, про яку я повинен дбати, діти. Так, в ці тяжкі хвилини я думав, якщо я вмру, то хто буде дбати про моїх дітей, як вони будуть без мене. Я за ці дні дуже переродився. Я зрозумів, що таке ціна життя. Я буду захищати свій рідний край, воронити нашу країну. Мабуть, 95% тих людей, що там живуть, вони не будуть ніколи виїжджати. Вони будуть на місці, тому це їхня земля, їхні домівки, їхні сім'ї. Вони будуть до останнього, як і я, до останньої краплі крові, боронити свою країну, свою домівку.